Tässä videossa on mukana kuvailua. Videossa annetaan informaatiota visuaalisesta sisällöstä ja näytöllä näkyvästä tekstistä. Kuvailua tarvitaan, jotta näkörajoitteiset ja näkövammaiset henkilöt saavat videosta tarpeellisen informaation. Näkövammaiset ihmiset voivat olla heikkonäköisiä tai sokeita. Suomessa on arviolta 55 000 näkövammaista. Puheen tempo on vide videossa normaalia puhetta rauhallisempi selkeyden vuoksi. Rauhallisesta puherytmistä, riittävistä tauoista ja selkeästä artikulaatiosta hyötyvät muun muassa huonokuuloiset henkilöt. Heitä on Suomessa noin 800 000 henkilöä.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 Violetin ruudun keskellä sanat saako oppia isoin valkoisin kirjaimin? Alareunassa tekstit Humak Live valovalmennus, jonka vieressä lokomerkkinä pieni vihreä valkoinen ympyrä- ADHD-liitto Vipuvoimaa EU-2014-2020 sekä Euroopan unionin lippu. Tässä videossa kerrotaan, mitä sosiaalinen kestävyys tarkoittaa ja miten se liittyy saavutettavuuteen. Maaperässä näkyy erikokoisia halkeamia. Maaperän läpi nousee erilaisia pieniä vihreitä kasvin alkuja. Siellä täällä maaperän päällä näkyy harmaita kiviä. Sosiaalinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-alueista. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa ennen kaikkea hyvinvointia. Se muodostuu sekä fyysisestä, psyykkisestä että sosiaalisesta hyvinvoinnista. Sosiaalisen kestävyyden tavoitteena on luoda elämisen mahdollisuuksia myös tuleville sukupolville. Ihmisjoukko seisoo ulkona auringonpaisteessa. Etualalla on vihreitä koivunlehtiä, joiden välistä heijastuu valoa. Ihmisillä on päällään aurinkolaseja ja osalla näkyy olevan reppuselässään. Etualalla olevalla naisella on violetin sävyinen huivi kiedottuna hiustensa ympärille sekä aurinkolasit. Taustalla seisoo sininen rakennus. Oikeudenmukaisuus ja osallisuus ovat tärkeässä osassa sosiaalisessa kestävyydessä. Jotta hyvinvointi ja sosiaalinen kestävyys ovat mahdollisia, Ihminen tarvitsee riittävän toimeentulon ja turvallisuutta. Huono-osaisuuden ennaltaehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen vahvistavat sosiaalista kestävyyttä. Kaksi naista istuu vierekkäin ja katsoo saman tietokoneen ruutua. Tietokone on kevytrakenteinen läppäri. Vasemmanpuoleisella naisella on päässään musta huivi ja suuret hopeanväriset korvarenkaat. Hänellä on valkoinen paita, jossa on kapeita mustia raitoja sekä sininen farkkutakki yllään. Viereisellä tuolilla näkyy käsilaukku. Hänen oikean kätensä etusormi osoittaa tietokoneen näyttöä. Hänen vieressä olevalla naisellaan on pitkät tummat hiukset ja punaiset huulet. Hän on pukeutunut mustaan paitaan. Hän istuu hieman sivuttain ja osoittaa toisella kädellään tietokonetta. Taustalla näkyy kirjahylly, jossa on useita kirjoja. Oikeusministeriö määrittelee yhden vertaisuuden seuraavasti.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 seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Suuri pyörätuolin musta rengas, jossa on punaiset pinnat. Osa pyörätuolin osista on valkoisia ja pyörätuolista näkyy istuinosa, istuinosa sekä mustat housut ja valkoiset lenkkarit. Pyörätuolin edessä maassa on urheilukassi. Nykyisin käytetään usein käsitettä intersektionaalisuus, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta. Intersektionaalisuus tarkoittaa, että kukaan ei edusta vain yhtä asiaa. Jokainen meistä on tietyn ikäinen. Meillä on jokin perhetausta ja meillä on erilaisia identiteettejä. Ihmisellä on oikeus erilaisiin identiteetteihin ja oikeus itse määritellä niitä. Ne voivat myös vaihtua eri vaiheissa elämää eri syistä. Monenlaiset asiat vaikuttavat siihen, miten ihminen tulee kohdetuksi ja kohdelluksi yhteiskunnassa. Osa vaikuttavista tekijöistä on lähtökohtaisesti pysyviä, kuten esimerkiksi ihonväri. Ihminen voi olla syntymästään saakka sokea tai kuuro. Jotkut tekijät voivat olla muuttuvia, kuten esimerkiksi terveydentila tai toimintakyky. Sokeutuminen tai kuulon heikkeminen tai jonkin muun aistin menettäminen voi tapahtua myös myöhemmässä vaiheessa elämää. On vammoja ja toimintakyvyn esteitä, jotka näkyvät tai kuuluvat. On vammoja ja toimintakyvyn esteitä, jotka eivät näy muille tai niitä voi peittää ainakin osittain. Ihminen voi olla samaan aikaan vanhempi, joka opiskelee työnsä ohessa, ja hänellä voi olla jokin vamma tai toiminta este. Ihminen voi olla päihteistä toipuva seksuaalivähemmistöön kuuluva kokemusasiantuntija. Ihminen voi olla johtavassa asemassa oleva henkilö, joka menettää puhekykönsä aivoinfarktissa tai vammautuu pysyvästi. Ihminen voi olla ikäihminen, joka kuuluu johonkin kielelliseen vähemmistöön. Sama henkilö voi kohdata eriarvoista kohtelua jossakin tilanteessa, esimerkiksi sukupuolensa ja jossakin toisessa vammansa vuoksi. Auditorio on täynnä ihmisiä. Ihmiset istuvat vierekkäin monella penkkirivillä. Heistä näkyy pään takaosa. Yksi mies pitelee kädessään kännykkää, ja hänen vieressään olevan naisen sylissä on muistiinpanolehtiö ja kynä. Hänen kätensä nojaa vihreään ää, läppärilaukkuun. Auditorion etuosassa seisoo mies, joka puhuu mikrofoniin. Mies on pukeutunut tummaan pukuun. Auditorion seinässä on iso valkokangas, josta näkyy dian alaosaa. Miehen vieressä tuoleilla istuu kaksi naista. Keltaiseen jakkuun pukeutuneen naisen kädet ovat ilmassa ja hieman ylöspäin. Auditorion sivussa istuvilla tuo, istuvat tuoleilla ruutupaitainen mies ja mustahousuinen nainen. Sosiaalinen kestävyys edellyttää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Nämä tavoitteet liittävät sosiaalisen kestävyyden saavutettavuuteen. Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen yhteiskunta takaa meille kaikille mahdollisuuden elää elämäämme tasa-arvoisessa ja osallistavassa ilmapiirissä. Meillä kaikilla on samat perusoikeudet. Suomen perustuslaki kieltää syrjinnän ja asettaa ihmiset yhdenvertaiseen asemaan lain edessä. Kun jokaisella ihmisellä on mahdollisuudet elää, olla ja vaikuttaa yhteiskunnassa ja yhteisössä, toteutuvat sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteet. Vihreän huppariin pukeutunut parrakas nuori mies seisoo sivusuunnassa metsässä. Hänellä on päässään harmaa pipo, aurinkolasit ja hän hymyilee. Auringon valoa on heijastunut hänen kasvoilleen. Taustalla näkyy kivikkoa sekä kuusia, mäntyjä ja koivuja. Valoa siivi löytyy puiden runkoihin. Taivas on sininen. Sosiaalisesti kestävä kehitys edellyttää saavutettavuutta eri elämänalueilla ja erilaisissa ympäristöissä. Palveluiden, tilojen, tuotteiden ja ympäristöjen tulee olla sellaisia, että kaikki voivat käyttää niitä ja toimia. Vammat tai erilaiset toimintaesteet eivät saa estää mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa. Sosiaalisesti kestävä kehitys edellyttää toimia yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää yhdenvertaisuutta ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Tarvitaan kuitenkin myös lakeja ja sopimuksia. Tummalla pöytälelyvyllä on tietokoneen näyttö, josta näkyy hiukan sen alaosaa. Tietokoneen ruutu on valkoinen. Tietokoneesta oikealla on harmaa kangaspussi, jossa on pystyasennossa kolme muistikirjaa. Pussin vieressä on erilaisia muistikirjoja pinossa ja pino on hieman vinossa. Muistikirjan edessä on kalenteri, jonka taitoskohdassa on kynä. Alareunassa vasemmalla näkyy valkoinen näppäimistö ja kaksi mustahihaista käsivartta. Sormet kirjoittavat näppäimistölle. Näppäimistön vieressä oikealla on langaton valkoinen hiiri. Suomessa on eri lakeja ja kansainvälisesti sitovia sopimuksia, joissa velvoitetaan tai oikeutetaan yhdenvertaiseen kohteluun. Useissa laissa sivutaan saavutettavuuden eri osa-alueita tai velvoitetaan viranomaisia suoraan. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki, potilaslaki, laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, eli saavutettavuusdirektiivi sekä erilaiset kielilait, kuten viittomakielilaki ja saamenkielilaki. Vanhempi nainen istuu tietokone sylissään vaalealla sohvalla. Naisella on yllään keltainen villapaita, jossa on matala kaulus. Hänellä on lyhyet harmaat hiukset. Naisen kasvoilla on uurteita ja hän hymyilee. Hänen silmälasinsa ovat sävyiset ja kuvioidut. Nainen katsoo tietokoneen ruutua. Sohvalla on vaaleanpunaisia tyynyjä ja yksi vaaleanruskea tyyny. Sohvan vieressä on pieni sohvapöytä, jonka päällä on puinen rasia. Kesäkuussa vuonna 2022 tuli voimaan esteettömyysdirektiivi. Sen mukaan viranomaisten ja yksityisen alan tulee tehdä tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi. Esteettömyysdirektiivin säännösten soveltaminen alkaa vuonna 2025. YK vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet ja perusvapaudet toteutuvat yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa. Saako oppia? hankkeen loko. Violetilla taustalla isoin valkoisin kirjaimin teksti Saako oppia? Ruudun alareunassa teksti Humak, live, valovalmennus, jonka vieressä pieni vihreä valkoinen ympyrä, ADHD-liitto, vipuvoimaa eu 2014 2020 sekä Euroopan unionin lippu. Videon tuottaminen. Lehtori Hanna Kaisa Turja, Humanistinen ammattikorkeakoulu 2022. Videon kuvat. Pexels, Creative Commons. Henri Ihander, Emilia Reponen, Humak.